Da har jeg fått besøk i studio, og hvem har jeg med meg? Eh, Annette Kjelsrud. Annette, det tänkte vi skulle snakke litt rand om, det er fagfornyelsen, og da spesielt in mot naturfag. Mm. Dette er et motord som alle i norsk skole er opptatt om dagen. Du har klart å sette deg litt mer inn enn oss andre, men mm. det er jo ikke ferdig nå, så jeg lurer på, kan du fortelle oss litt om fagfornyelsen, og som du ser det i naturfag. Ja, det er en kjempespennende prosess og en viktig process som foregår, eh, som du sier på langt nær ferdig. Eh, men det vi ser eh, ut fra det vi nå kjenner til fra overordnet del og kjerneelementene i de ulike faga, så er det noen begreper som skiller sig ut. Kreativitet, kritisk tenkning, utforsking, eh, elevaktivitet, dybdelæring. Det sier så at naturfag skal bli mer praktisk, i mye mindre grad gå ned i detaljer. Du ska heller ha fokus på helhet og sammenheng. Eh, og, ja. Vi känner jo en del av disse uttrykket fra Ludvigsnutt valget. Mm -hmm. eh, man snakker her om, om, ofte om fagetettheten eh, i de gamle undervisningsmetodene. Føler du at, at fagetettheten er blitt mindre nå? Nei, og det er ju lite av hensikten med denne fagfornyelsen nå. Kjerneelementene skal være med å prioritere. De ska være med å skrelle ned som er viktig i faget, og vad elevene skal lære å forstå ut fra de kriteriene. Og jeg er genuint opptatt av praktiska aktiviteter, tänker att det här er ett steg i riktig retning. Så jeg tänker absolutt at en fagfornyelse kan bidra til at vi får mer praktiske aktiviteter in i skolen. Tror du vil få flyttet mye av naturfagundervisningen fra klasserommet ut i felten? Gjerne, men, men du trenger ikke nødvendigvis å gå ut i felten, men det er i hvert fall viktig at du tar med dig virkeligheten in i klasserommet også i situasjoner, i oppgaver, i aktivitetene som elevene igen igjen fra virkeligheten. For da vil du kunne få motivasjon, mestring, som igjen vil føre til økt læringsutbytte. Jeg har fokus på prosessen, vel så mye som resultatene, og jeg kjenner at nå har jeg muligheten til å, å bruke processen in i min vurdering. Vad har digitale verktøy å komme med av positive forsterkninger i denne prosessen, tenker du? Ja, som realfagslærer så har jeg nå fått et verktøy som kan gi meg insikt i hvordan elevene tänker. hvilke strategier de bruker. De kan dokumentere prosessen i mye større grad. Så det har absolutt vært den viktige vinst. Kan du gi noen eksempler på hvordan de nå kan dokumentere prosessen? Ja, jeg tänker når vi kjører elevøvelser så har de med sig vi har da iPad 1 til de har med seg kamera, de tar bilder, de tar film. Etterpå så kommenterer de, de dokumenterer, de beskriver og har da det visuelle som støtte. I tillegg så är det jo ikke alle som För exempel en rapport da, på naturfag så har de kanske syns att det har varit eh, väldigt krävande att skulle skriva all den texten. Nå kan de lägga film, de kan lägga in ljudklipp, de kan lägga in bilder, de kan lägga in film och jag klarar att lyfte då eleverna opp på ett nivå så alle får vist vad de kan eh, på sin måte. Jeg tenker jo i forhold til den naturfagundervisningen jeg ble utsatt for når jeg var elev, så, så virker det jo dette er som en mye mer elevaktiv undervisningsform. Da. Altså i stedet for å være passiv og høre på læreren, så er det mer deltagen i prosessen selv. Ja, jeg tänker at min rolle som lærer er ikke lenger den her foreleser eh, i mye større grad enn veileder. Jeg gir veldig ofte elevene mine utfordringer hver uke i naturfag. Også er det, de har felles mål og kriterier, men hvordan de kommer frem til mål, er lite opp til hver enkelt. Kan du gi noen eksempler på en sånn utfordring? Ja, eh, i går så lagde jeg en film til eleverne mine hvor vi eh, eh, tog utgangspunkt i kjøkken skolfen min. Jeg åpna den, fant frem eh, såkalte kjemikalier fra kjøkkenet. Eh, Jag fant frem eddik, natron, bakpulver, Eh, salo, oppvaskpulver, og så var oppdraget at de skulle lage en vulkan. De skulle beskrive hva slags vulkan de ville lage, eh, og så skulle de dokumentere prosessen. Så du ga dem liksom et oppdrag på video? Eh, ga du det før de kom på skolen? Ja, den? det får de da utlevert, også, eller delt i OneNote. Eh, så ser de på det, de kan forberede seg etter dagen etter, og så er vi i gang, da har de utstyr og det de trenger på skolen. Føler du at de starter læreprosessen før de kommer til skolen, mer med den undervisningsformen enn den gamle? Absolut. Absolutt. De, de, og på en måte så motiverer det da, på en annen måte. De, er, nå er det blitt en vane da, med disse oppdraget, sånn at nå er det hver fredag så snakker elevene om at man lurer på hva slags oppdrag vi ska få på mandag. For, for det å få oppdrag gjør at de på en måte må jobbe selvstendig. De kan jobbe i grupper, men det er de som legger føringene for hvordan de vil presentere målet eller resultatet. Um. Till de presentasjonene gir de de verktøy uavhengighet i forhold til dette? Eller sier du at nå skal det være en film eller? Mm. Nej. Där hvor vi er i prosessen nå så kan jeg gi frihet fordi at vi har varit igjennom en runde hvor jeg har presentert ulike måter. Så de har blitt kjent med tankekart, de har blitt kjent med explain everything, de har blitt kjent med clips, de har blitt kjent med och bruke ulike tekstbehandlingsprogrammer. Og så kombinerer de da bilder og film inni det här. Men du sa på denne pointet i prosessen, var det så at du måtte ha mer styrt å begynne med? Ja. For at jeg skulle klare å gi dem utvalget, så, så måtte de jo bli kjent med de ulike alternativene, og bli trygge på bruk av verktøyet. Så har, du har liksom hatt kombinasjonsoppgaver der det har blitt kjent med forskjellige digitale verktøyer, kombinert med det faglige? Ja, så føringene var mye tydeligere både med hvordan resultatet skulle bli, i starten, men nå har jeg nok en gruppe elever som eh, går for det de føler sig trygge på, og det de får frem potensialet sitt i. Men så prøver jeg å utfordre dem litt, altså ikke de kjører i samme spor hele tida. Du høres ut som du har en veldig god digital praksis i ditt klasserom. Føler du at du får med kollegene dine på det, eller er du en illesjel alene? Det startet nok som en illesjel alene litt blant kollegaene, men der tänker jeg deg et tips da, det er deling. Så jeg maser på ledelsen så fort jeg har mulighet til, kan jeg, dele, kan jeg få dele, kan jeg få vise, for det er med på å gi tips og inspirasjon til de andre i personalgruppa. Så vi driver nok nå får en sånn god praksis på akkurat det at vi, vi deler med hverandre og, og, og blir inspirert. Du nevner ledelsen er de en viktig faktoren for at man skal forandre praksis i kollegiet? Ja. Sett av tid. Prioritere sett av tid til både erfaringsdeling og kompetanseheving er kjempeviktig for å få hele personalgruppa med. Tusen takk. Det er, jeg skulle ønske jeg var elever i klasserommet dit. <laughs> ja.